Recorda que o pronome sempre vai despois do verbo, excepto se aparece antecedendo un adverbio. Hola, youtubeiras e youtubeiros. Cando facedes un vídeo, tedes que prestar atención a moitas cousas, e unha delas ten que ser a lingua. Por exemplo, é certo que, falando de maneira espontánea, hai moita xente que isto daqui le chama castillo, cando é un castelo, ou que fala de olas, Para referirse a ondas Pois ben, nos nosos vídeos temos que cuidar eh, o lésico Mas temos que ter en conta tamén que a lingua non só é lésico eh, Polo que dices, temos que prestar atención a cousas como a fonética, as expresións, etc Tambén, por exemplo, se temos algún tipo de dificultade para a colocación do pronome Podemos votar man eh, dessa canción que viñeo agora cantaruxando O Non me digas te quero Do Gran Aquele que podedes buscar en Youtube Tambén temos que tener en conta, por exemplo, eh, que non podemos confundir erros, calidade lingüística, con variedade dialectal Os nosos vídeos podemos facelos perfectamente na nosa variedade dialectal Por exemplo, se falamos normalmente con seseo, por que non habemos facer os nosos vídeos con seseo? Pois veña, youtubeiras e youtubeiros, agardamos con impaciencia os vosos vídeos. Aburiño.